vidite, je še zelo zgodaj zjutraj. Začenjamo naše pohajkovanje do vrha na slovensko-italijanski meji z imenom Matajur. Avtocesto bomo zapustili na izvozu Lokatec, šli skozi Idrio in Turmin, v naselju Idrsko pa zavijamo proti vas Livek in Avsa, kjer začenjamo naš spon. Matajur je 1642 m visok vrh na italijanski strani Hriba. Najvišja točka na slovenski strani pa se mrzli vrh s 1358 metri nadmorske višine. No, po trehu rahvožnje zdaj v vasi Ausa, kjer štartamo na Matajur. Atajur je bil eden ključnih prizorišč prve svetovne vojne. O tem pričajo tudi ostanki, ki jih srečamo po poti. Ura, papa! Pa. Smakar antrek. trak. pa slovenski vrh. Malo je na osko. <laughs> Območ je kral. <laughs> Če malo, pa na vrhu. dosegli po dveh in pol ura hoje. Jaz sem si privoščila kratek power nap, med medtem pa so vsi ostali pohodniki že odšljivo dolino. Tako smo lahko v tišini očudovali razgled na sosedne vrhove. Do morja se žal ni videlo, so pa zato naši ulici še toliko bolj očarani. Ne pozabite pa tudi, da je Matajur del raširjene slovenske planinske poti. Zato se seboj vzajmite vaše knjižice in na vrhu osvojite žik. Vspon je zanimiv, razgiban, nezahtevan, zato bi obisk Matejure priporočal vsem pa